Купи незахоронених рештків худоби, побутові відходи, зграє ворон у повітрі. Так виглядає несанкціоноване сміттєзвалище, що розташоване у кількох кілометрах від Литичева. 3 серпня 10 з 22 членів громадської ради при виконавчому комітеті Литичівської селищної ради приїхали до несанкціонованого сміттєзвалища. Щоб на свої очі побачити ситуацію, яка тут, на мою думку, влада все тут знає. Що відбувається сьогодні? Просто Бог злянувся, і, і повітря, що можна дихати. А тиждень назад страшне тут. Що відбувалося? Поміж кісток та голів тварин працює трактор та грейдер, які загортають решки худоби ближче до кар'єру. Хто вони і що тут роблять, водії відмовились сказати. Під я залазі не даю до сідання. Якщо треба зняти, таке, таке в нас є то воно має бути паспортизоване, воно має узгоджуватися ну, санітарними службами, виритий катлаван має бути от, там, де воно буде дезінфікуватися, гаситися вапном, негашеним, щоб проходила утилізація, щоб не було смороду, щоб не було рознесення інфекції. Це взагалі екологічна катастрофа тут у нас. Все це. Що буде впітане в землю, все це воно піде в наші криниці, ми його будемо пити, будуть пити наші діти і внуки. Тут буквально пару метрів до підшкурної води, яку п'є летичів і яка джерелами сходить до річки. І це все розноситься Це на 40-градусній жарі, це ну, перша причина розповсюдження холери. У кар'єрі купи сміття у поліетиленових пакетах, хоча за кілька сотень метрів санкціоноване сміттєзвалище. Це кар'єр, розкопаний в минулому році зв'язку з тим, що почали робити дорогу. Коли в нас робили дорогу, брали тут жерству. Було створено кар'єр, який мав би мати таку технологію, як рекультивація повинна була зробитися вскриша, земля відгорнутися, тоді забратися жерства на потреби будівництва і далі землею закидати те саме, щоб вона відновлювалася. За словами начальника елективського управління головного управління Держпродспоживслужби у Хмельницькій області Віталія Тимчака, 3 серпня вони отримали скаргу від жителів селища на несанкціоноване сміттєзвалище. Ми маємо 10 днів для розгляду скарги. Згідно скарги ми маємо виїхати на місце, це все розглянути, подивитися згідно чином законодавства. У нас є на території Литичівського один скотомогильник і Міжибільського другий скотомогильника. Згідно з законодавства, так воно має бути. Все, що є тваринного походження, воно має бути утилізовано скотомогильнику. Віталій Тимчак розповів, як має відбуватися утилізація залишків тваринного походження. Потрібно не менше захопити на два метри з засобом землі 0,5 метрів, так і проводиться дезінфекція. Це має бути вміст хлору активного, не менше 20% з розрахунку 2 кг на 1 квадратний метр площі захоронення». Голова Латичівської селищної ради Ігор Тисячний коментувати ситуацію не захотів. Ми звернулися до голови Хмельницької обласної організації «Укрприрода» Юрія Резнікова, щоб він прокоментував ситуацію. Відходи є відходи. Вони впливають і на санітарний стан, і навіть на клімат. Кар'єр не є герметичною, захищений від грунтових вод. Для того, щоб зробити якийсь смітник, там мала бути гідроізоляція від того, щоб дощові води, які проникають через ці відходи, щоб вони не забруднювали грунтові води, підземні води. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.